Valmistui OSA-olta business merkonomiksi. Opinnot oli tosi monipuolisia, käytännönläheisiä ja meillä oli tosi hyvä ryhmäänkin meidän luokassa. Tällä hetkellä mä käyn töissä, armeija vielä eessäpäin ja tulevaisuus on aika auki, mutta se on tuon tutkinnon hyvä puoli, että se avaa ovia kyllä moneen suuntaan. OSAO. Kaikki on mahdollista.